تعالي هيا اقترب من الشاعره دكتوره امل العرب هي اقترب قليلا من عيني هي اقترب قليلا من عيني حتى ارسمك في مخيلتي هي اقترب قليلا من عيني حتى ارسمك في مخيلتي فانت من هم وساكن أفكاري هيا اقترب قليلا من عيني حتى أرسمك في مخيلتي فانت منه أشعاري وساكن أفكاري فأنا أشعر فأنا أشعر إن دقات قلبك تنبض في صدري فأنا أشعر إن دقات قلبك تنبض في صدري، وإن اسمك لا يغادر ذاكرتي أو عقلي، وروحي، وروحك تسير معي وتسكن نفسي، وروحك تسير معي وتسكن نفسي، فأنا أتنفسك وأعشق ضربك، وروحك تسير معي وتسكن نفسي، فأنا أتنفس وعشك دربك فأنت شمسي في يوم سردي فأنت شمسي في يوم سردي كمري الذي يسهر مع فكري وليلي الذي يسامر صهد فأنت شمسي في يوم سردي كمري الذي يسهر مع فكري وليلي الذي يسامر صهد ودمعت اهدابي التي تسكن مع الامي وقطرات مائي في يوم زمري ونهر حبي وعشقي فانت شمسي في يوم سلي قمري الذي يسهر مع فكري وليلي الذي يسامر سهادي، ودمعت اهدابي التي تسكن مع الامي وقطرة ماءي وقطرة ماءي في يوم ظمئي ونهر حبي وعشقي وقطرة ماءي في يوم ظمئي ونهر حبي وعشقي